Živo! Pred nami je martinovanje in veseli decembr in vsi vemo, da v Sloveniji praznujemo vedno z alkoholom. Redki posamezniki so tisti, ki uspejo cele večere preživeti na vodi, na soku, na coca -Cola. Večina, Velika večina, sploh v Sloveniji, pa se poslužuje alkohola za dobro zabavo. Jaz proti alkoholu nimam nič in zaselem tudi sama, kdaj spijem kozar cvina. Ampak problem je, kadar ne prepoznamo, da alkohol pravzaprav izkoriščamo, zato da se um, spremenimo, da pravzaprav spremenimo naše motrnje počutje, da začnemo alkohol uporabljati zato, da nas ni sram, zato da se lažje sprostimo, zato da lažje pozabimo, na ne težke trenutke, na žalost, strahove. Takrat pa začnemo pravzaprav ta alkohol izkoriščati in na dolgi rok se lahko razvije alkoholizem. V Sloveniji je zelo tanka meja med sprejemanjem alkohola in pa potem, ko postanemo odvisni od alkohola, ko nas družba že začne izločati. Dokler pijemo, smo zabavni, je še vse ok, ko pa imamo enkrat problemi z alkoholom, takrat pa ni več nas pa ne sprejmajo več. In Zato se zelo bojimo spregovoriti o naši zasvojenosti in o stiskah, ki jih preživljamo. Gre za ene, Zelo težke stvari, odvisnosti, res so lahke zadeve. Predvsem pa bi rada upozorila na vse to, kar otroci doživljajo v takih družinah. Jaz sama sem otrok staršev, ki so imeli težave z alkoholizmom. Se pravi, tako oče kot mama. In jaz bom dala za primer ene družine, kjer je oč alkoholik, ker se mi zdi, da je še sem to bolj pogosto oziroma se več govori o temu, če je oče alkoholika. Ženske ostajajo nekako skrite pivke in pijejo bolj doma, ne toliko v gostilni pa za šankom, ampak bolj v domačem okolju, ker je pri ženskah še malo več sramu prisotnega. No, ampak kar bi vam danes rada povela, je, kakšna velika krivica se dogaja otrokom, kjer si starši ne priznajo alkoholizma ker tam v otroci prav vso prav in pa um, ogromen občutek sramu. Se kar nekrat bojiš predstaviti svoje starše svojim sošolcom, ne upaš staršit nekam v družbo, ali pa ne upaš sošolce prepelat domov, te, ker veš, da bo tam en starš pijan in da v pijanem stanju, ne vem, spi, poležava ali pa da vaš čas govori neke neumnosti, je preverzen mogoče. Skratka vemo, da se pod vplivom alkohola obnašamo drugače. In pa kar je še bistveno je pravzaprav tudi ta občutek krivde in perfekcionizem, ki ga razvijajo, razvijamo v otroci iz takšnih družin. Nekako dobimo sporočilo, da nismo vredni pravzaprav te očetove pozornosti ali pa Razvijamo pravzaprav nekakšno nezaupanje v, v celoten svet, ker cel svet postane nepredvidljiv. Se pravi, danes stvari stojijo tako, ko se bo oče napil, bojo stvari stale drugače. Al pa je že njegovo vedenje odvisno od tega, ne vem, koliko doze še manjka, koliko alkohola je že spil, koga še ni, kje dostop do alkohola. Vse to je povezano z njegovim razpoloženjem. In to razploženje vpliva na otroke. In zato otroci postane lahko zelo zmedeni, ok, zdaj le je neki dovoljeno, če za eno uro to ne bo več dovoljeno. Nikoli ne veš pravzaprav, kdaj se ta meja prestopi, kdaj se ta meja zgodi, ker to ve samo oseba, ki pravzaprav se odaja alkoholu. Pa še ona ne vem, če točno ve, ne? ampak nekako dopolnjuje to svojo mero, ki jo potrebuje. Uh, Globoko v sebi, ja, ne, pravzaprav kot otroci, začnemo zelo pogrešati to starševsko ljubezen, oziroma um, ljubezen tega starša, ki je odvisen, ki je na en način odsoten. Tu, če je oče cel dan prisoten doma in če cel dan pije, mi nijemo, um, nekega pristnega stika z očetom in, in to ljubezen pogrešamo, ta stik začnemo pogrešati. Se pravi, ne gre za fizično bližino, kar pa gre za to, uh, za odnos. A imamo lahko odnos? In čez leta začnemo razvijati nekakšno zamero, ogromno ene jeze do tega starša, ki je alkoholik. In seveda, nekateri lahko tu jezo odkrito izrazijo, ampak večkrat se zgodi, da naleti na gluha všesa, da starš, ki živi v zanikanju, tega sploh noče priznati, odbije to tvojo jezo ali pa je še celo jezen nazaj, kako sploh kdo misliš, da si, da se upaš jezit na njega. Uh, ali pa to jezo, čisto potlačimo vase, pa jo niti ne izražamo več in začnemo to potem na ene drugačne načine izražati. Recimo, da očetu totalno zamermo in z več očmo med stika, da se ga začnemo izugibati, da začnemo med svojo družino, mu ne prepeljemo vnukov ali pa... Iščemo ene drugače načine, kako bi pravzaprav mu pokazali, koliko je ena jeza in koliko je ena velika zamera v nas, ker ga ni bilo. Uh, zdaj, govor o temu, kdo bolj trpi, starš ali otrok, ne vem, če bi lahko rekla, ker tudi starški je alkoholik, se zagotovno, Zagotovo znašel neki veliki stiski, ki je nizno sam razrešet. Je ogromna krivica za otroka, ki mora živeti ob staršo alkoholiku, to je uh, sigurno, ampak bi vse starše pozvala tudi k temu, da ne da se obsojajo, ne da se zdaj polivajo s pepelom, kaj vse so oni v življenju naredili in kako so oni grozne osebe, ker so, um, ker so se oddali alkoholu, ampak bi jih pravzaprav pozvala k temu, da začnejo iskati pomoč, neko razumevanje in neko razlago, zakaj so pravzaprav stopili na to pot, na kateri so. Kaj bi lahko še ulajšalo to njihovo stisko, ki jo čutijo, ki se zdi na trenutke, na trenutke tako neozdržna, da jo je treba vtupiti v alkoholu. Mogoče bi se na konce samo še upozorila to, da v družinah imamo potem še ponavač enega partnerja zraven, Ki, ki vse to spremlja in ki nosi tudi veliko krivde za to, da uh, dovolji, da se to v družini dogaja. Hkrati pa recimo, če damo tukaj um, ženo ali pa mamo zraven um, za primer, bi rekli, da se ta mama tudi zelo krivi in kar je najhujše je, da se mama cele dneve ukvarja z očetovim alkoholizmom. Ona razmišlja, kako bi včetu to preprečila, kako bi lahko pomagala, kako ona je ona jezna na njega, kako ona ne bo več z sodelovala, kako ga bo kaznovala na teh in teh področjih, kako bo sta finančno to rešila. In te njine skrbi in jo njo to, toliko kupirajo, da pravzaprav otrok zgubi še drugega starša. In to je tista najtežja bolečina, ki jo more en otrok v alkoholni družini preživeti. To so res ena težka občutja, in zanemarjenosti, ena nepomembnosti, ena usamljenosti in tukaj sploh nismo omenjali tistih primerov, kjer se razvije agresija, nasilje ali pa mogoče sočasno pitje tudi drugega partnerja. Seveda tudi nisem omenjala droge in drugih substanc, ki tudi vodijo do enih krutih stvari in ki vemo, da so danes Uh, postajajo zelo pogoste tudi v slovenskih družinah, a ne da ni več problematičen samo alkohol, ampak da imamo tudi še mnoge druge odvisnosti, ki se na razno razne načine kažejo. Impak, mogoče boste čez ta primer alkoholizma vseeno dobili nekakšno sliko, koliko je to resnično en velik problem, In ko bi bilo super spregovoriti o vseh teh tebojih, o vseh teh temah, o vseh teh čustvih, če tudi čutimo sram, strah, bolečino in če tudi bomo s težavo poklicali nekam in naredili prvi korak, ampak jaz verjamem, da vi vsi to zmorete, da mi vsi to zmoremo, da so to ene lekcije v življenju, ki nas lahko obogatijo, če naredimo en korak naprej. Jaz vam želim lepe praznike in se vidimo. Živjo!